ගුවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුව හැමෝම අපේ Animal Stories YouTube channel එකට. අපි අද අරගෙන ඉන්න බලාපොරොත්තු බොහොම කලාතුරකින් දකින්න ලැබෙන ඉතාම දුර්ලභ වීඩියෝ එකක්. අපිටත් බොහොම අහම්බෙන් මේක රූපගත අවස්ථාව ලැබුණේ. ඒකත් කබඩයක් අස්සේ රින්ගල බොහොම අසීරුවෙන් තමයි මේක ඒ ඔයගොල්ලන්ටත් මේක බලන්න ඕන නිසා ඔයගොල්ලොත් මම කවදාවත් මෙහෙම දෙයක් දැකලා නැති වෙයි කියලා. ඒක නිසා වීඩියෝ එකේ කොටස් බලන්න ඒ වගේම අපිිත අපහසුයෙන් මේක වීඩියෝ කරා වගේම මම හිතනවා ඕගොල්ලොත් අපේ මහාන්සියලා කරන වැඩේට සාධාරණයක් විදියට උදව්වක් විදියට අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා like එකක් දාලා comment කරලා අපිට උදව් කරා කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබට දැන් පේනවා ඇති මේ ඉන්න post පැටියා මීට විනාඩි 3 කට කලින් පයක්වත් තුනේ මම හිතන්නේ මේ පූස් පැටියා මේ ලෝකෙට බිහි වෙලා එයාගේ අම්මා දැන් සෝදාමනන් වෙනවා එයාගේ ඊළඟ දරු ප්‍රසූතියට ඒක පැටව කීවෙනෙක් දාන්නත් පුළුවන් තව එක පැටියෙක් පුළුවන් අපි ඒක දන්නේ කොහොමද කියන්න මේ මොකද අපි ස්කෑන් කරලා බලන්නේ ඒ නිසා අපි බලහගෙන මොකද වෙන්නේ කියලා ඔබට පේනවා ඇති මීට ටික වෙලාවකට කලින් පැටියා දැන් කිරි බොන අම්මගේ තනියෙ ඉන්න ලා සබදාර්මේ හරි අපුරු නිර්මාණයක් මේවා ඔබට හිතෙන්නේ නැද්ද මේ පූස් පෙට්ටිය දැන් ඉදිරිපත් කර මම කොහොමද මේ දේවල් කරන්නේ කොහොමද මේව හොයාගන්නේ ඔකලෝ දන්නවා සාමාන්‍ය මිනිස් දරුවෙකුට කොයිතරම් දේවල් නම් කරන්න කියලා රටලඟින් තියලා තන පොඩුව උරන්න පුරුදු කරන්න ඒ වගේ දේවල් ටිකක් නේද අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ නමුත් මේ සත්තුන්ට එහෙම ආහුහරණක් පිළිසක්ණක් නැති නිසා ඒගොල්ලෝ ඉබේම මේ ලෝකෙ බෙහෙත් එක මම තමන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් වලට පුරුදු වෙනවා බලන්න පුස්සම්මා දැටි අසීරුතාවයකින් ඉන්නේ අපිට පොබඩ පේනවා දැන් අත් පය අඹරනවා හිරියරිනවා වගේ එකක් කරනවා කෙඳිරි ගානවා එයා ඊළඟ පැටියා ප්‍රසූත කරන්න දැන් සූදානමින් ඉන්නේ එයාට හරි අමාරුයි ඒ උනාට එයා එයාගේ කලින් උපන් පැටියට කිරි දෙනක ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ එයා එයාගේ පැටියට කිරි බොන්න ඉඩ ඇරලා තමයි මේ වේදනාව නොකොමින් ඉඳගෙන යා ඊළඟ දරු ප්‍රසූතියට සූදානම් වෙන්නේ දැන් අපිට පේනවා තිතාම අමාරුවෙන් ඉන්නේ යා ගොඩක් අමාරුවෙන් ඉන බව අපිට පේනවා කේන්ද්‍රිකානවල මාට ඔබට මේ වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරද්දී කේන්ද්‍රිකාන සද්ද ඇහෙනවා ඇති ඔබට පිටව නිසා සමහරවිට අහෙන්නේ නැතුවත් ඇති ඒකනම් මන් සමාවිලන ඔබටත් පුළුවන් ඔබේ গিදරත් ඔබේ වාත්තේ ඔබේ යවට මේ වගේ දුර්ලභ ගණයේ සත්ව ක්‍රියාකාරකමක් වෙනවනම් එහෙම නැත්තම් මේ සත්ව ක්‍රියාකාරකම් වලට හානි වෙන විරුද්ධ වෙන බාධා අවහිර වෙන විදිය මොනවාරි වැඩක් බොහෝ විට මිනිසුන් අතින් වෙනවා ඒ වගේ වැඩක් වෙනවනම් ඒ දේවල් වීඩියෝ කරලා පැහැදිලිව අපිට ඔබ ඒ කරන කැපකිරීමට ඔබට කරන ගෞරවයක් ලෙස ඔබ ගැන සඳහන් කරමින් ඔබ කැමතිනම් ඒ වීඩියෝ එක අපේ channel එකෙන් ලෝකෙම පෙන්වන්න. ඒ නිසා description එක අපි දාලා තියෙනවා අපේ contact details ඔක්කොම. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් WhatsApp කරන්න වීඩියෝ කරලා بے නමත් ලිපියනෙත් එක්කම අපි වඩාත් කැමතියි. අපි ඔබට အကူအညီတစ်ခု ලබා දෙන්නම් ඊට පස්සේ අපි කතා කරගෙන කොහොමද කරන්න කියලා. දැන් ඔබට පේනවා ඇති boost පැටියා 있는 water bag ආනිවිලා ගර්භාෂ තරලය කියන පූස් පැටියර ස්වභාවිකව ආරක්ෂාවට තිබුණු එයාගේ වටේ තිබුණු ගර්භාෂ තරලය දැන් ලීඩ් වෙන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා දැන් බොමු ආසන්නයි පූස් පැටියා බී වෙන්න පූස් සම්මා ඉතයික්මලින් ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒවා සුද්ධ ප්‍රයෝග කරන විද්‍යාවාට පේන වැඩි මොකද කලින් ඉදච්ච පැටියරත් ඉපදෙමින් ඉන්න පැටියරත් මේ ස්ථානේ පිරිසුදුනක් විදිහට තියාගන්න නිසා පූස් මේ පිරිසුදු කිරීම කරන්නේ මොන තරම් අමාරුකම් තිබුණත් සමහර විට අපේ වීඩියෝ එක එක දිගටම ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න බැරි වෙයි මොකද අපේ ඉන්න ප්‍රදේශයේ සින්ග්නල් ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා ලොකු වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න හරි අමාරු YouTube එකට ඒනිසා මේ කොටස් වශයෙන් හරි ඔබට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඒනිසා අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා චූටි බෙල් icon එකත් click කරලා තියන්න එතකොට ඊළඟ කොටසත් දාපුවා මම ඔයගොල්ලොන්ට notification එකක් විදියට ඔබේ එකට එහෙම නැත්නම් ඔබේ කම්පියුටර් එකට නැත්නම් device එකට notification එකක් වෙනවා ඊළඟ වීඩියෝ අපි දාපුවා මම එතකොට එසනින් ඔබට ඒ වීඩියෝ බලන්න පුළුවන්